Це Ольга. Вона приїхала з Олександрівки, Херсонської області. Каже, росіяни знищили її село, тепер повертатися нікуди. Розумієте, ми вже не можемо заробити гроші, щоб відігравати свою хату, щоб купити там майно своє, те, що в нас орки все забрали, а вивозили, камазами просто вивозили з села. Все. Живемо ми тут уже п'ять місяців, довезли нас сюди на Корблять нас тут три рази, є на що лягти, є чим укритися. Допомогти переселенцям намагаються волонтери з Чорноморська Леонід, Катерина та Лідія. Це вже їхня третя гуманітарна місія в Миколаїв. Кажуть, шукають варіанти, де ще можуть бути корисними. Сьогодні ми з дівчинами привезли гуманітарну допомогу в віді продуктів питання, гігієни, канцелярії. І сьогодні. У нас плюс-мінус близько 50 тисяч гривень було потрачено на все це, благодаря жителям міста Чорноморська. Про ситуацію в закладі розповідає його очільниця Галина Макарова. На даний момент у нас 28 діточок, більше 30 людей похилого віку. Тут вони знаходяться і мають повний пансіон. Тому що триразове харчування, медичне обслуговування, допомагають волонтери. Я дуже хочу от подякувати Леоніду, молодці, Черноморський, який е, працює з людьми. Відчувається, що люди справді сприймають біль цих людей е, дуже близько. Червоний хрест нами опікується дуже добре, от, є медикаменти, є лікарі, які приїжджають двічі на тиждень для обстеження. Всього на даний момент на території закладу проживає 131 людина. Всі вони переселенці з Херсонського напрямку. І всі вони сподіваються на якомога швидше повернення додому вже після перемоги України. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв.